السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع مساحة 210 متر دور تاني عمارة حديثة توضيب جديد بالفرش وبالأجهزة شقة توضيب لسه جديد فرش جديد مدر تكيفات شقة كلها على الشارع هنتفرج على الشقة سوا هنشوف الفيو الشقة نزلتها نايمة على الشارع عندنا هنا الانطريق السفرة عندنا مطبخ امريكان معمول تحفة جدا علي الريسبشن ودي هنا عندنا السفرة وعندنا هنا ليفينج وعندنا هنا الحمام الضيوف ميزة ان كلها معمولة سبوطات وتوضيبات حديثة سخانات تكييفات حمامات معموله علي اعلى سطين ده المطبخ معانا طبعا توضيبه عالي جدا ودي عندنا هنا باب المطبخ جزء تاني منه وبعد كده بنطلع على طرق التوزيع اللي بتدخلنا الجزء اللي العمارة فيها اتنين مصنصير مدخلها حديث عمارة مباني 2018 حاجة تحفه بصراحة عندنا هنا اول غرفة تكييفات سبليت توضيب في السقف زي ما احنا ما شايفين بعد كده عندنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين وبعد كده عندنا الغرفه تانية بنطلع بعد كده للغرفه الماستر دي الغرفه الماستر فيه هنا جاكوزي كبير متصمم في المكان حمامات هنا مستوى عالي جدا. جاكوزي كبير موجود. عندنا هنا بقى الغرفة الرئيسية. اخر حاجة. دي عندنا كده مساحه الماستر اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد تظهر مننا جولات جديده وحلقات جديده اتمنى ان هي تحوز ان شاء الله ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك على قد ما نقدر ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته